ایک سوچ عقل سے پھسل گئی ایک سوچ عقل سے پھسل گئی مجھے یاد تھی کہ بدل گئی میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا میری زندگی کا حساب تھا میری جستجو کے برعکس تھی میری مشکلوں کا وہ عکس تھی مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی جو نہ یاد ہو تو گمان تھا مجھے بیٹھے بیٹھے گما ہوا گماں نہیں تھا خدا تھا وہ میری سوچ نہیں تھی خدا تھا وہ. وہ خدا کے جس نے زبان دی مجھے دل دیا مجھے جان دی وہ زبان جسے نہ چلا سکیں وہی دل جسے نہ منا سکیں وہی جان جسے نہ لگا سکیں کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم تجھے اس طرح سے ستائیں ہم تیرے تجھ سے چھین کے تجھے میں پلا کے ہم تجھے درد دو تو نہ سہ سکے تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے تجھے دوں زباں کہہ سکے تجھے دوں تو نہ رہ سکے تجھے مشکلوں میں گھیرا کہ میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں تیرے درد کی میں دوا کروں کسی غرض کے میں سوا کروں تجھے ہر نظر پہ عبور دوں تجھے زندگی کا شعور دوں تجھے ہر نظر پہ عبور دوں تجھے زندگی کا شعور دوں کبھی مل بھی جائیں گے غم نہ کر ہم گر بھی جائیں گے غم نہ کر تیرے ایک ہونے میں شک نہیں میری نیتوں کو تو صاف کر میری نیتوں کو تو صاف کر تیری شان میں بھی کمی نہیں میرے اس کلام کو معاف کر بہت شکریہ پاکستان زندہ باد